Скажіть, будь ласка, про ситуацію. Ми знаємо, що, скажімо, під Бахмутом завжди напружений не лише там, і на Луганщині напружено Сватове криміна. от Там, де ви перебуваєте, з того, що можна говорити, яка ситуація зараз на полі бою? найголовніше, будь ласка. Ситуація продовжує бути стабільно напруженою. Тобто йдуть важкі бої, інтенсивність боїв дуже висока. Ворог стягнув під Бахмут фактично все, що зараз у нього лишається боєздатне. Йдуть дуже напружені бої, але українська оборона стоїть міцно, наносить ворогу великі втрати, сточує його сили. Хотів би відмітити героїзм українських солдат, які в дуже складних умовах бойових, в дуже складних умовах погодних, продовжують з доблестю виконувати свої задачі і... І це і наш батальйон «Свобода», і наша 4-та бригада оперативного призначення Нацгвардії, і всі інші підрозділи, які зараз знаходяться на Бахмутському напрямку, всі герої, тому що ну, дійсно отримують шалений тиск, і ворогу нічого не вдається. Хоча ворог суне ну, просто з шаленою інтенсивністю, і це буквально там з день від дня не змінюється. От останній місяць він, в принципі, десь кожен день. Так. Тобто в цьому плані якихось особливих змін немає. І ось він читав, що ворог, скажімо, перемістив зараз, якраз на цей напрямок Бахмут Бахмут перемістив установки смерч і також артилерійські установки Гіацин. Тобто, це свідчить через про те, що ворог дійсно все, що є, далекобійне, великого калібру, масове ураження, воно тягне все туди. Я хотів би запитати, ось щоб люди більше уявили, бо знаєте, розмова про Бахмут. Хтось розуміє це з тих відео, які викладаються десь в Телеграмі або в Тікток, або тим людьми, які там на полі бою, або той, що це відео держав, і важко уявити, що це, за, що це за бої, що це за війна. Це як у фільмах, знаєте, перша ситуація, десь там ворог, ти його бачиш, а тут ти, і перестрілка між, між окопами. Наскільки велика площа цієї битви за Бахмут, щоб можна було її описати, і людям уявити, принаймні, як воно відбувається? Ну, загалом, весь бахмутський напрямок, це, напевно, десь кілометрів 50-60 фронту. Тобто, це не є лише там навколо міста тобто це доволі велика ділянка південніше міста і північніше міста і бої йдуть в принципі по всій цій ділянці це дійсно багато в чому нагадує навіть не другу світову війну а це багато в чому нагадує першу світову війну тому що це така дуже важка окопна війна позиційна війна багато в чому і ну, єдине що звичайно дуже сильно відрізняє від тієї ж першої світової війни це значно більш точна артилерія, це дрони, в тому числі дрони, які працюють вночі і наводять артилерію. Це, ну, відповідно, набагато більша точність вогню. Ну, тут немає такого, що, якби... Ну, можуть бути, звичайно, такі ситуації, що позиції дуже близько одна від одної, і такі ситуації є, але, в основному, Ворога ви бачите тільки тоді, коли ворог підход, намагається до вас підійти. Е, тобто безпосередньо, да? коли піхота ворожа намагається штурмувати позиції, е, підходить на якусь близьку відстань зі стрілкового бою, і тоді зв'язується стрілковий бій. Е, і це доволі регулярно відбувається, тобто їхні спроби їхньої піхоти штурмувати, вони дос достатньо регулярно відбуваються. Е, але так, що там охопи 50-100-150 метрів один від одного, ну це... Не, не, не зовсім так це відбувається є якась там певна сіра зона яка знаходиться між нашими позиціями позиціями ворога візуальний контакт зазвичай такий прямий візуальний контакт він відсутній а далі вже відбувається артилерійська боротьба скажімо, наша артилерія насипає по ним вони пробують наносити артилерійські удари по нашим позиціям де контрбатарейна боротьба і йдуть спроби піхотних штурмів Авіація працює, з їхнього боку працює авіація, з нашого боку працює авіація, тобто наносить удари. Тобто це, от, ну, якщо так, дуже-дуже. Я, я дуже особисто. коротко, пане, пане Андрію, знаєте, два, два питання, але буквально на хвилинку. А чи є ще живі місця в Бахмуті, я маю на увазі будівлі, хоч щось таке, що не зачепив ворог? А, і друге, а чи от ви для себе як і ваші побратими, посетри, чи бачите от кінець цього, це бої, бої від дня до дня, від дня до дня, від дня до дня? Чи є розуміння, от як воно може закінчитися? Ну, чи, чи поки це, це, ви, ви в середній цієї битви і от якось бачите далі, там зараз не особливо вдається, будь ласка? Ну це, по-перше, якщо ми говоримо про то місто вже достатньо сильно зруйноване, будинків яких повністю цілих, ну їх, напевно, вже майже не лишилося, тобто, звичайно, що є будинки відносно цілі, але таких будинків, щоб там були цілі вікна і не було ніяких уламків, в них не прилітало, таких будинків, напевно, вже і не лишилося. Багато руйнувань. Ворог веде в тому числі по місту, ну такий хаотичний вогонь артилерійський, особливо не розбираючись там, куди він попадає, тобто руйнування великі. Якщо ми говоримо про перспективи, то ну, очевидно, однозначна перспектива, ми переможемо, це 100%. А зараз задача просто сточувати сили ворога, виснажувати його. І Відповідно зв'язувати його тут боями, давати можливість на інших напрямках нам інтенсивно діяти. Ну а далі вже це вже генштаб наш буде планувати. і Ми будемо виконувати. Дякуємо дуже.